A geva zvoчникu pat. Ja. Kje pa kampa? Mercator tehnika Črnoče. Koliko pa šeta to? Poti. Ja 5 minut, 10 minut vožnje. A. Super. Na A smo, ne? Na celju smo, ja. vse, A vse, vse, zdaj za vse, vse, si vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, vse, Prav. Zdaj pa proti domov. pa proti domov, pa ga z doma zalavamo slaka, pa bo. Ne, zečiča, grašata, da bo mami vesela. Um, uh -huh. Samo ura je šele 18, pa je že tako temno. Ja. A je to že, ali je lahak? odpiranje novega zvočnika. Ta zvočnik ima dva mikrofona, da bo lahko samamigurila tudi. Eno greščo se In imamo eno škatlo, ki si mu reče zvočček. In imamo tudi eno vrečko v ko ki ne vedem, zakaj so. In to je vse, kar je. Škatl je prazno, ni več v škatl, ne Vše. Okay. Za uporabo. Evo, to je to. Čukaj le je pa let on off. Čeki, oni, čeki. Kaj pa če bi dal najprej to? Eva. And here makes you move. Aux in mode. Ose da to še preiskusimo. Tu uzaj. Paj preškem. And makes you move. Aux in mode. Bluetooth mode. Zdaj pa išče Bluetooth. Evo tako, ludo odblučke. Mi pa rabimo se da Bluetooth. Bluetooth. Pa tudi Bluetooth. Zdaj pa išče Bluetooth. Zdaj Da pra v so tukolera te plasa Jaj ten v okay o preverimo če deluje. Torej, delo se, da bomo pošli še porobati. Tako, gremo na ta YouTube. Najdemo? I To deluje. To je tu mikrofónica pra biopateriomet. Vrej tu, kaj tole. To je podeljens. Ok, volum plus. Aha, volum minus. Aha, pa probamo se daje. Trenutno deluje. Ampak, tu te ne rábej ker jih tak temo za tej. Tukaj se po mikrofonu tudi brez bateri. Halo, halo. Noč. Ja. Trenutno Bluetooth dela. potem gremo tukaj le, pa zdaj imamo zdaj nekaj uke. Tukaj le let on, zdaj pa let. Se bo prisklopilo. Zdaj je tole bolj. To je. Pa jo probimo prikljubiti. je žičen. Kar je v bistvu odčasih prednost. Nadabar. Pa ga priključimo. Hu Halo. Box in mode. Hu! Ja Po časeh ne teuje. I treba še preveriti vse, Dobro, pluto deluje, a kaj pa USB? Tukaj le imamo USB, no pa ga porupamo, da ti. in mode. Bluetooth mode. mode. Mm, in mode. Morem IT. Očetno ne bo našlo kar pa nič hudega. Če ni na ključku nič takega, ne bo našlo. Čeprav je na ključku tistem, ampak očetno nekaj ne deluje. No, dobro, kaj potem še SD, ko ne, kaj ne kaj, za SD daš pa lahko igraš, tukaj pa samo vodila, gremo jih malo Neto, né, Tony. Okay. Eh. que dá para estopar. Para ver, mano. Ainda quebrou no microfone. Nekor načinikom bi zaprnili. Zdaj je način mode. Zdaj je ten reaktor. posebnega. Zdaj ni na bluetooth zato načinalniku. Če pa damo spet na Bluetooth mode, bo pa drugače. No. Zdaj, taj je bilo vse, kar sem želel povedati in da ti tako naj Tako je bilo v trgovini bi najprej in če ste že prevedeli smo nekaj kupovali VN tehniki. Se, zdaj bomo še, še nekaj. Evo. sabo pač kaj, kaj je bilo, pa lahko kar pogledamo na njihovi spletni strani možnosti, zvočnik. To je samo pisali in kaj je bilo najprej? Najprej je, bilo... je bil tale, ki zgleda res dobro. Ne samo 70 evrov, pa takole velik zgleda. Vrstnici je pa to čisto majhen. V je pa tako še v trgovini, da je ne vem, kako, ne vem, zgleda, prible, nek, tako velik. V je pa tako Je ja, pa ima, pa ima pa tudi tukaj nekaj zelo pa to. S tem, da je notri, notri, s Zato je, ja. da li ni Evo, pa bomo dali sem li. Okay. Mo družasti, ampak to, to ne bomo motilo. Pis. OK, torej tukaj to damo prilipi Pa bomo tole prebarvali. Bela. Čeki, bomo na novo pri Lepili, tako da je to le je bilo. Potem bil pa še eto, ampak potem sem se mi, da je to lepše izbira. Torej, mi tega nismo izbrali, ker je v resnici pa čest mini. Čitale, že spomenim tega, ne vem, primer približno tukaj le, tukaj. ja, ne. No, torej, tega ne, tega ne, lahko pa, lahko pa kakšen ga druga, na Naprim, primer je velik ponudbe sem pol moriš pogledati. pa je tale pa to ponudbe dva, pa tudi greš v trgovino maš velikih na primer tale za 700 kar velik pa ni vseh ne zalogi ampak jih pa tukaj in jih pa doma čišče ne Zato ti te, te tega, zato je te, to, zato je to nivo, ni da, ni ti, ne te jeliko pot, no na vašem mestu ne bi, na vašem mestu da to samo opet od možnosti, pa ne vem. Da je kupil, kupil, ne vem, nikoro za Microsoft. Micro, Microsoft zvotnik, kora, ok, prajš, pa tega, pa tole, Pa tole. Naopte je bilo vse, to je bilo vse za danes. Mm, najprej najprej kli kli kliknite. klik kliknite. kliknite subscribe z zvončkom in na no in na like. mic tudi tudi share tudi še, pa tudi še. No, hvala, da ste mi zagledali in lep Poz... pozdrav.